Пане Андрію, доброго вам ранку. Чи він у вас добрий? Доброго ранку. Слава Україні. Ви тримаємося. Слава. Так що в цьому плані все добре. Пише один з військових, який зараз є десь на Донецькому напрямку, власне під Бахмутом. Написав про те, що Росні дуже багато. Їм байдуже на прогнози про зниження темпу війни в зимовий період. Такого чисельного штурму, як сьогодні, не пам'ятаю, від приїзду в Бахмут здовж однієї посадки можна нарахувати до 40 змішаних з брудом мертвих тіл. Це, власне, тих росіян. Все за один день. Зимова кампанія буде топ. Ну, десь так воно і є, підтверджую. Ми бачимо сьогодні намагання вести штурмові дії, по суті, вони взагалі не припиняються, це штурмові дії, тобто ні в день, ні вночі. Бої тривають майже цілодобово, може бути там годинка-дві відносної перерви, потім знову бій. Ворог намагається штурмувати наші позиції, у них все ще достатньо багато артилерії, тим більше вони стягнули сюди, по суті, ну, я так розумію, взагалі все, що в них є. І зараз вони м, м, намагаються показати, ну, ніби як хоч якийсь успіх на фоні всіх цих безкінечних поразок їхніх. Вони хочуть показати, що от хоч десь вони наступають. А, м, використовують, звичайно, там і авіацію, і заборонені види боєприпасів. все це використовується. Але дійсно такою особливістю, на яку, напевно, всі військові звертають увагу, це те, що почалась з їхнього боку така, знаєте, ну, тактика товариша Жукова 42-го року. Тобто просто піхотні атаки, намагання піхотою штурмувати позиції, вони жинуть цих мобіків, зеків. І ну, завалено просто все трупами їхніх усіх от... Горе вольяк, не знаю, як це правильно сказати. Ну, Коротше кажучи, тих, хто намагався вбити українських солдат. І на сьогоднішній день ну, ситуація достатньо серйозна. Йдуть покельні бої. Вони вже йдуть достатньо довгий час. Бахмут – це така українська фортеця, яка трималася тоді, коли звільняли Харківщину, трималася тоді, коли звільняли Херсонщину. І зараз продовжує триматися. І виграє час для наших побратимів для інших, на інших напрямках, де е, наші наступають, е, і таким чином ну, роль Бахмута, вона величезна насправді в цій війні. І е, так безумовно ми, ми прекрасно розуміємо, що попереду, ще дуже багато боїв і зимова кампанія дійсно на Донеччині буде дуже гаряча, але е, бойовий дух українських воїнів дуже високий. І все, що необхідно, робиться для того, щоб якомога більше значити ворогів, щоб ворог остаточно розбив собі голову об українську оборону, і в результаті оця остання їхня спроба, оця остання спроба пораненого звіря кинутися знову в атаку, вона зазнала повної поразки. Оце власне те, що зараз відбувається біля Бахмута. Це така, ну. Це верден, це наш верден, от те, що відбувається біля Бахмута. це от асоціації, навіть, можливо, не так з другою світовою, як з першою світовою війною, от щось, щось таке. Тобто тут має бути перемелена все-таки російська армія так, щоб вона втратила можливості для подальших амбіцій? Сто процентів. Я е, також відзначаю, що дуже добре працює е, українська артилерія на Донбасі. Та ми тільки що, от, до речі, демонстрували кадри е, розбитої російської колони. Е, на Але також багато таких тривожних повідомлень, от про це, до речі, і е, Рустам Заде казав, е, експерт військовий з... Е... Азербайджанський, про те, що росіяни стали дуже масово, успішно, достатньо використовувати свої безпілотники. Україна втрачає тут перевагу технологічну, тому що ці куби і ланцети, яких стало дуже багато, вкупі з орланами розвідувальними ВПЛА, завдають достатньо багато шкоди і турбують зараз українських військових. Чи вам теж доводиться з тим стикатися, наскільки є ситуація? Ну, вони використовують безполотники, безумовно. Взагалі, тут треба просто розуміти, що, да, от, безумовно, ті, кого вони женуть в атаку, це зекі-мобіки. Можливо, в окопах на першій лінії теж в основному саме така публіка. Але у них є все ще, скажімо, певна, певні технології, у них є певні скажімо так особи які мають військовий досвід і в цьому плані не треба жодної недооцінки тобто ворог дуже серйозний безумовно цього ворога вже давно ніхто не боїться цього ворога зневажають цього ворога ненавидять але недооцінки не потрібно тому що це власне те на чому погоріли самі москалі коли вони недооцінили нас тому тут треба розуміти оцей правильний баланс Тобто повна віра в нашу перемогу, впевненість в своїх силах, але в жодному разі не недооцінка супротивника. Так, е, да, вони використовують безпілотники, е, да, у них е, багато артилерії, е, у них є авіація, е, є штурмові групи, е, які ну, от безпосередньо не йдуть в першій лінії, коли ця от перша хвиля вона, там, майже вся гине, а можуть там використовуватися вночі для якихось... Таких непомітних дій і так далі. Тобто, все це дуже серйозно. Я просто хотів би сказати, що ті хлопці, які зараз знаходяться в окопах, наша наша піхота, от вони витягують цю битву на собі. Да, честі, хвала всім, честі хвала нашим артилеристам, честі хвала нашій авіації, яка продовжує мочити ворога. Честі, хвала власне всім, абсолютно якби там складовим наших нашої армії. Але основний удар зараз на собі витягує піхота, яка сидить в окопах, в цій грязюці, в цьому холоді, в цьому, всьому, і е, вона продовжує знищувати ворога. Вона продовжує тримати позиції, вона продовжує не допускати, щоб ворог міг йти далі. Е, витримує всі ці 7-8 штурмів в день. Е, тобто це, ну, це нове покоління кіборгів. Тобто те, що зараз ми бачимо під Бахмутом, я вважаю, це нове покоління кіборгів. І країна має знати про це, країна має знати про подвір захисників Бахмута, тому що стільки, скільки зусиль кинув сюди ворог, і, власне, як українці тут тримаються, і як вони наносять ворогу втрати, це однозначно одна з найбільш героїчних сторінок історії цієї війни. А оці сили, які ворог кинув під Бахмут, це е, ті сили, які вони вивільнили, вивільнили коли відступали з Херсона? Ну, у них і тут вже і до того було багато сил, бої за бахнут, ну, тривали ще до звільнення Херсона. Але ми, звичайно, розуміємо, що можуть зараз додатково перекидати звідти сили, ми до цього готуємося. Ну, скажімо так, це очевидно, що так може бути. Ну, і, відповідно, я впевнений, що і наші кермани, чи наш генеральний штаб теж, я переконаний, що все це прораховує, і в нього є варіанти дій на кожну таку ситуацію. 에, тому да, <моргання> що буде викладати сили, тобто так виглядає, що основна битва буде тут найближчим часі. Що ж, е, ж, можемо лише бажати, бажати успіхів і може, чи, чи, От, чи, да. чи, чи всього вистачає тій піхоті, які, про яку ви кажете, що це вона зараз власне шо, втримує Україна. ці шо. позиції? Як, як ми а. можемо допомогти?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 Це дуже важливо, тому що це дає можливість зберігати життя нашої піхоти, і це дає можливість е, точно наносити удари по ворогу. Е, тому от я писав: хто хоче допомогти підрозділу. Будь ласка, заходьте на мій Фейсбук. Е, там ото верхній пост. Там вся ця інформація є. Будемо вдячні за підтримку, е, тому що ну дійсно це дуже потрібно. Оце от питання, на якого ми робимо акцент зараз що ж закликаємо так і зробити наших глядачів, заходьте на сторінку Андрія Ленка і е, дивіться, чи можемо допомогти зараз хлопцям під Бахмутом, справді зараз вирішується е, дуже багато і, знаєте, люди, які там зараз є під Бахмутом, ну це просто це просто справді герої, залізні люди, які я, я не знаю, от що зараз ось свіже відео зараз може покажемо співбахнуто дивіться, фотографія просто угу. про те, як зараз виглядає коли ми там скаржимося, що в нас світла немає або що нам здається, що в сусіда світло електрика є, а ми сидимо в темряві то е, хлопці там сидять в окопах, Причому не просто сидять а намагаються відбивати ворога, від, відганяти його який весь час поливає вогнем тому е, тримати завжди треба цю думку зрозуміло, що не знецінювати свій, свій біль, свої якісь проблеми але ця думка завжди має Якось надихати до того, щоб не опускати руки. І, власне, ми мусимо теж стати міцним тилом і допомагати е, нашим захисникам, щоб ворог не просунувся далі. Більше того, щоб ворог пішов геть зі цей раз і назавжди. Ж, ну, ми... Пане Андрію, да. дякуємо вам. Тримайтеся. Е, глядачам нагадуємо, заходьте на сторінку Андрія Лєнка. Там є всі е, здані того, е, на що потрібно зібрати гроші. А хлопцям потрібні зараз дрони, тому що це... Їхні, їхні очі, це змога їх відбивати. Є всі дані, є номер картки Андрія Лєнко, шукайте його у Фейсбуці.